Кухар Оксана Кошеварова виймає свіжовипічені булочки. Готову випічку складає у коробку, щоб вона не обвітрювалась та довше залишалась теплою. Очень подобається їм в основному з м'ясом подобається. Ну і є сладкоєшки, які люблять сладеньке з варенням, тому що некоторі їздять вегетаріанці, які не їдять м'ясне. Ну це немножко домашньої кухні, тому що вони хочуть поїздити домашні. Єдина проблема відсутність світла в місті. Продукти привозять волонтери, говорить Оксана. Вот в один період, 4 години, ми повинні замісіти і спети, щоб це тесто подойшло, тому у нас зараз вот, впекли 20 єдиниць. Буде світло світ виключати, ми піклі, по моему і 450. Печуть булочки в одному з навчальних закладів Миколаєва. Як тільки виникає така потреба, нам телефонують волонтери і дівчата зразу ж приступають до роботи. Це така невеличка радість, яка може надати сили, енергії і дати їм зрозуміти, що про них дбають, що за них пам'ятають. Далі випічку везуть військовим на позиції. Для них це нагадування про домашній затишок і мирне життя. що Вони стараються для нас і ми це дуже цінуємо. Кожен робить свою справу, одні воюють, одні, можна так сказати, ну працюють на благо армії, і ми це дуже цінуємо. Ну таке солоненьке краще. Так. Ні, ні, У солод... мене жінка любить солодке і дитина, а я краще солоненьке. Ну так по мужськи Доправляє їжу Валентин. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Спочатку допомагав цивільним, зараз військовослужбовцям. Першу, другу страву, пірашки, вареники ми розвозимо кожної неділі. Булочки розвозимо раз у дві неділі, раз у три неділі, як є потреба. Хлопці нам телефонують, ми телефонуємо хлопцям, приймаємо закази. Хтось хоче м'ясну булочку, хто хоче з творогом булочку, хто солоденьку, хто просто випічку без нічого хоче. Булочки випікають за потреби. Кількість завжди різна – від 200 до 500 штук. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.